чого ж ти молоденька собі не гадаєш ти ще свого молодого газдівства не знаєш але ти ще та й не знаєш що того одна біда